مرحبا بكم. هل كنتم تعلمون أن القدس تم محوها مرتين على مر التاريخ واحتلت 23 مرة وتعرضت للهجوم 52 مرة، بل حتى أنه تم غزوها وفقدانها مجددا 44 مرة. ولكن ما سبب لكل هذه الأحداث؟ السبب هو وجود أماكن هامة للمسلمين والمسيحيين وكذلك اليهود. حيث أن القدس باختصار تعتبر أرض مقدسة للثلاث ديانات. إليكم بعض الحقائق عن القدس وتاريخها، ولكن قبل أن نبدأ سجلوا إعجابكم بالفيديو واشتركوا بالقناة حتى يصلكم منا كل جديد. حائط البراق أو المبكى هو الحائط الذي يحد الحرم القدسي من الجهة الغربية، أي أنه يشكل قسمًا من الحائط الغربي للحرم المحيط بالمجد الأقصى. يمتد بين باب المغاربه جنوبا والمدرسه التنكزيه شمالا ويبلغ طوله نحو 50 مترا وارتفاعه يقل عن 20 مترا. يذهب اليه جميع زوار القدس ويهتمون بالتقاط الصور هناك ويعتبر اليهود الحائط الاثر الاخير الباقي من هيكل سليمان. وفي راي اغلبيه الحاخامات اليهود يكون الدخول الى الحرم القدسي محظورا على اليهود منذ خراب الهيكل. ولذلك فإن الحائط هو أقرب نقطة من مكان الهيكل والتي يمكن اليهود الصلاة فيها حسب الشريعة اليهودية العصرية وأطلق عليه العرب المقدسيون اسم حائط المبكى نسبة إلى الطقوس التي كان اليهود يؤدونها قبالة الحائط حدادا على خراب هيكل سليمان يعتبر من أشهر معلم مدينة القدس ولهذا الحائط مكانة كبيرة عند أتباع الديانتين الإسلامية واليهودية اذ يذكر في بعض المصادر الاسلامية على انه الحائط الذي قام الرسول محمد صلى الله عليه وسلم بربط البراق اليه في ليلة الاسراء والمعراج وعلى ما يبدو من تقارير المسافرين اليهود اصبح الحائط مصلى يهوديا مشهورا في بداية القرن السادس عشر وتعظمت اهميته في نظر اليهود في القرن التاسع عشر حتى اصبح اهم المعالم اليهودية الدينية في رأي اكثرهم وفي نظر بعض اليهود خاصة الاسرائيليون منهم يعتبر الحائط رمزا يهوديا وطنيا ايضا قبل القرن السادس عشر، كان اليهود يؤدون صلواتهم وطقوس الحداد على خراب هيكل النبي سليمان في أماكن مختلفة حول الحرم القدسي. يجتمع اليهود في كل يوم جمعة عند حائط المبكى ويبدأون في ترديد الأغاني الدينية ويؤدون صلواتهم ورقصاتهم ومما ينبغي ذكره أنه يجب تعطية الرأس عند المبكى مهما كان دينك. أول ذكر لذلك يلد في تقرير لحاج مسيحية من مدينة بوردو زار القدس سنة 333 ميلادية. يقول المسافر أن اليهود يحتشدون سنوياً أمام حجر قريب من السور المحد للحرم القدسي ويتفجعون. إذا كنت يهودياً وعمرك لا يتخطى ال25 فمصاريفك تتحملها الدولة حتى إذا كنت تعيش خارج إسرائيل في أي مكان في العالم عند حائط المبكة ممنوع الاختلاط ويمنع أيضا التجول عند المبكة بعد الأذان ولا يسمح لليهود بالدخول خلف حائط المبكة ولأن المنطقة خلفها فيها المسجد الأقصى وقبة الصخرة وهي أماكن مقدسة للمسلمين إذا لماذا تعتبر القدس هي المدينة الوحيدة المقدسة للديانات الثلاثة تنص المخطوطات العبرانية على أن النبي داود دام حكمه لمملكة إسرائيل 40 عام وبالتحديد حتى سنة 970 قبل الميلاد وبعد وفاته خلفه ولده سليمان والذي حكم طيلة 33 عام وفي عهده تم تشييد هيكل المدينة على جبل موريا بالإضافة إلى هيكل سليمان الشهير الذي يلعب دورا مهما عند اليهود كونه يمثل المستودع الذي حفظ فيه تابوت العهد وذلك وفقا للمعتقد اليهودي أصبحت القدس تسمى بالمدينة المقدسة في عام 975 قبل الميلاد وشكلت عاصمة لمملكة إسرائيل الموحدة وبعد وفاة سليمان انقسمت المملكة إلى قسمين شمالي وجنوبية ذلك بعد تمرد الأسباط العبرية الشمالية بسبط يهوذا الجنوبية والذي كان ألودا ينتمون إليها سمي القسم الجنوبي بمملكة يهوذا في الجنوب وأصبحت القدس عاصمة لها تحت قيادة رحبعام بن سليمان وفي سنة 587 قبل الميلاد احتل الملك البابليين بوخذ نصر الثاني مدينة القدس بعد ان هزم اخر ملوك اليهود صدقيا بن يوشيا ونقل من بقي فيها من اليهود اسر الى بابل بمن فيهم الملك صدقيا نفسه عثى في المدينة دمارا وخرابا واقدم على تدمير هيكل سليمان مما انها الفترة التي يطلق عليها المؤرخون تسمية الهيكل الأول. أقدم الرومان على تنصيب حيرود الأول ملكاً على اليهود ليضمنوا سيطرتهم وتحكمهم بمملكة يهودا. فكرس حيرود عهده لتجميل المدينة وتطوير المرافق فبنى عدداً من الأسوار والقصور والأبراج والقلاع. قام بتوسيع المعبد حتى تضاعف حجم المنطقة حيث يقع. وبعد وفاة حيرود الأول في السنة السادسة قبل الميلاد، خلفه حيرود الثاني في حكم القدس من عام 4 قبل الميلاد حتى ستة. وعندما أخضع الرومان مملكة يهوذا للحكم الروماني المباشر نتيجة لعدم ثقة الحكومة بحيرود الثاني وأصبحت تعرف بالمقاطعة اليهودية. وعلى الرغم من أن خلفاء حيرود الأول المنحدرين من أجريباس الثاني استمروا بحكم المناطق المجاورة بوصفهم ملوكا تابعين لروما حتى سنة 96 ميلادية. شهد الحكم الروماني المباشر للقدس حوادث كثيرة أولها الثورة اليهودية الكبرى والتي سمرت من سنة 66 إلى سنة 70 ميلادية حيث قام اليهود في القدس بأعمال شغب وعصيان مدنية قمعها الحاكم الروماني تايتس بالقوة الشديدة فأحرق المدينة وأسر كثيرا من اليهود ودمر المعبد للمرة الثانية وعادت الأمور إلى طبيعتها في ظل الاحتلال الروماني لمدينة المقدسة ثم عود اليهود للتمرد وأعلان العصيان مرتين وخلالها تمكن اليهود بالفعل من السيطرة على المدينة واعلنوها عاصمة لمملكة يهوذا مجددا الا ان الامبراطور الروماني هادريان تعامل مع الثوار بعنف واسفر ذلك عن تدمير القدس للمرة الثانية اخرج اليهود المقيمين فيها ولم يبقى الى المسيحيين ومن شدة كرهه الشديد لهم اصدر مرسوما بجعل المدينة ذات طابع رومانية تم تغيير اسمها إلى مستعمرة إلياء واشترط أن لا يسكنها يهودية بل أقدم على تغيير اسم المقاطعة اليهودية بكاملها وجعلها مقاطعة سوريا الفلسطينية وكذلك أعلن المسيحية ديانة رسمية للدولة ثم جاء بعد ذلك الفتح الإسلامي واعتبرت القدس أرضا مقدسة للمسلمين بعد حادثة الإسراء والمعراج وبعد أن فرضت الصلاة على المسلمين أصبحوا يتوجهون أثناء إقامتها نحو المدينة وبعد حوالي 16 عشر شهرا عاد المسلمون ليتوجهوا في صلواتهم نحو مكة بدلا من القدس وفي عهد عمر بن الخطاب والفتوحات الإسلامية أرسل عمر بن العاص وأبو عبيدة بن الجراح لفتح فلسطين عامة ونشر الدعوة الإسلامية فيها لكن القدس عصيّت عليهم ولم يتمكنوا من فتحها لمناعة أسوارها حيث أتصم أهلها داخل الأسوار وعندما طال حصار المسلمين لها طلب رئيس البطارقة والأساقفة والمدعو سفر نيوس. طلب منهم أن لا يسلم القدس إلا للخليفة عمر بن الخطاب بنفسه فقصد عمر بن الخطاب وخادمه ومعهما ناقة إلى بيت المقدس في رحلة شاقة وما إن وصل مشارف القدس حتى أطل عليها السفر نيوس وكذلك البطارقة وسألوا من هذين الرجلين فقال المسلمون أنه عمر بن الخطاب وخادمه فسألوهم أيهما عمر فقيل ذلك الواقف على قدميها إذ كان قادمه حينها يمطط الناقة فذهلوا بهذا كثيرا ولأنه مذكور في كتبهم فكان ذلك هو الفتح العمري لبيت المقدس وتوالت الكثير من الأحداث ثم عادت القدس مرة أخرى تابعة للدولة العثمانية وسقطت بعد ذلك على يد الجيش البريطاني بقيادة الفريق الأول إدموند ألمبي كان ذلك في عام 1917 بعد أن تقاخر الجيش العثماني مهزوما أمامهم وفي عام 1922 منحت عصبة الأمم بريطانيا حق الانتداب على فلسطين وإمارة شرق الأردن والعراق أصبحت القدس عاصمة فلسطين تحت الانتداب البريطاني دخلت المدينة في عهد جديد وكان من أبرز سماته زيادة أعداد المهاجرين اليهود إليها خاصة بعد وعد بلفور والذي أبرمته حكومة المملكة المتحدة مع ممثل الحركة الصهيونية سيودور هرتزل وقد اظهرت بعض احصائيات تلك الفترة ازدياد عدد سكان المدينة من 52000 الف نسمة في عام 1922 الى 165000 الف نسمة في عام 1948 وذلك بفعل هجرة اليهود الى القدس ومنذ ثمانينات القرن الماضي اصبحت المقاومة الفلسطينية لتحرير القدس تتشكل في حماس ولكن حماس وحدها لم تدعمها اي دولة حتى اصبحت اسرائيل يوما بعد يوم تحتل ارضا في فلسطين حتى انهم احتلوا فلسطين كلها ما عدا غزه. ولم تنسى اسرائيل ان تشكل حكومه فلسطينيه صوريه هزليه لا تقم باي دور سياسي وتاخذ قراراتها من قبل اسرائيل. ما زال المسلمون ينتفضون لافعال اسرائيل ضد الفلسطينيين ولكن بدون فائده. ما زلنا لا نقبل اسرائيل كدوله ونرفض وجودها ونذكرها بالكيان الصهيوني. وستظل احتلالا حتى تعود الأرض لأصحابها شكرا لكم لمتابعة الفيديو ولا تنسوا الاعجاب به والاشتراك بالقناة